قد يأتي الموت فجأة دون سابق إنذار ودون أسباب يأخذ منا الأحباب ويفرق الجماعات ويهدم اللذات ويخيم على قلوبنا الأحزان فالنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها فلا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها وكأن أحدهم لسان حاله يقول فكيف سأقابل ربي عز وجل وتصعد روحي وكيف سأعيش في هذا القبر المظلم إلى يوم القيامة بل كيف سأرى ملك الموت فهل سيبيض وجهي أم يسود فماذا يحدث في جسدي ومتى يتم تغسيلي وتكفيني ودفني وكيف اتي الموت وأنا في غفلة بل وكيف أتى الموت وأنا في غفلة فالإنسان تبدأ حياته بنطفة وتنتهي تحت التراب وعندما يموت الإنسان ويوضع في قبره تبدأ حياة البرزخ وحياة البرزخ هي الحياة الأخرى التي يعيشها كل إنسان بعد الحياة الدنيا إلى أن يحين أمر الله عز وجل وأجله الذي أجله وتقوم الساعة بأمره وإذنه سبحانه جل في علاه وحينها ينتقل أهل القبور من مرحلة البرزخ إلى مرحلة أخرى هي مرحلة العرض والحساب والذهاب إلى الجنة أو النار نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار فعن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات فإنه تعاد روحه إليه في قبره ويسأل عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الكافر أو المنافق والعياذ بالله فإنه يسأل فيقول ها؟ ها؟ لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فإن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرعا عالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله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 ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين وإعادة الروح إلى البدن في القبر ليست كحصول روح الإنسان في بدنه في الحياة الدنيا ذلك أنها حياة برزخية لا نعلم كنهها إذ إننا لم نخبر عن طبيعة هذه الحياة لأنها من الغيبيات قال الإمام الشعراوي رحمه الله إن الميت لا يشعر بمرور الوقت أو الزمن عليه بعد موته لأن الوقت مرتبط بأحداث والميت لا يشعر أو يمر به أي أحداث مستشهدا بحالة النوم لدى الإنسان فالنائم لا يشعر بالوقت لأنه لا يمر بأحداث أثناء نومه وأوضح حقيقة أنه إذا مات العبد قامت قيامته حيث يعرض الإنسان داخل قبره على العذاب أو النعيم أن يرى ما إذا كان سيدخل الجنة أو النار، ولكن قيام الساعة واحد على الجميع، فالموت يصنع له عمرا بالقياس إلى ذواتنا ولكنه لا عمر له بالنسبة لمن مات فمن مات لا يشعر بالزمن والوقت أبدا فحال الميت هو نفس حال النائم، فإن النائم لا يشعر بالزمن على حقيقته بل تمر عليه الساعات وربما الأيام كأنها لحظات لكن ذلك لا يعني أنه قد فقد الحياة أو أنه قد فقد الشعور بالزمن أو أنه لا يحس بشيء ولا يتألم ولا يتوجع أو أنه لا يرى في منامه ما يرى من الأحلام المختلفة بل يرى في الساعات الطويلة أحلاما قصيرة سريعة لانقضاء وقد لا يرى شيئا ويرى في اللحظة واللحظات أحلاما فيها أمور جسام وتفصيلات عظام وهو ما نام إلا قليلا يقول ابن عثيمين رحمه الله إن الميت لا يشعر بمرور الزمن إلا شيئا يسيرا بل شعور الميت بذهاب الوقت أقل من شعور النائم به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 فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وهي مئة سنة كذلك أهل الكهف لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وهو نوم والنوم ليس كالموت والموت أسرع في ذهاب الوقت وهؤلاء الأموات الذين ماتوا لهم منذ سنين طويلة تجدهم كانهم ما مرت عليهم دهور طويلة كأنهم ماتوا الآن قال الله سبحانه وتعالى فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير فهو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون فهذا يوم القيامة الذي مقداره خمسون ألف سنة يمر بالمؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن الموت قريب وغدا سنوضع كلنا جميعا في التراب نسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة وحسن العمل وحسن الحال في الدنيا والآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لكل ما تحب وترضى